Tindakan keterlaluan penyokong bola sepak yang mengubah wajah Kapten Skuad Kebangsaan, Aidil Zafwan Abdul Razza, sehingga menyamai muka Kapten Manchester United, Harry Maguire mendapat perhatian saudara kembarnya, Zakwan Adha, menerusi perkongsian Zakwan di laman Instagramnya. Bekas penyerang kebangsaan itu tampak kecewa dengan tindakan penyokong sehingga sanggup membuang masa dengan mengedit wajah abang kembarnya itu, Life S.A. Ford Badir, kehidupan sebagai seorang pemain bola sepak. Bila menang semua indah kata-kata, bila kalah siap sanggup edit muka, tulis zakuan, terdahulu, persembahan tonggak veteran itu yang diturunkan pada aksi tetangga seberan tambak dikecam hebat oleh penyokong bola sepak tempatan khususnya di laman media sosial. Pertahanan Johor Darul Tazim, JDT, itu dikatakan menjadi punca skuad kebangsaan tumbang 2-1 di tangan Singapura pada aksi di Stadium Nasional, Singapura, Sabtu lalu, bukan setakat kecaman malah ada penyokong yang mempersoalkan. Mengapa pemain itu diturunkan pada aksi terbabit selain ada juga yang mengharapkan Aidil dapat mengumumkan persaraan buat kali kedua.